Здравейте! Това е много сериозна работа. Значи, аз като гледах филмчето за, за Георги и се замислих, че не трябва да го оставяме този човек да стане на 18-20, да се блъска в дървета и да се чуе, коя врата да влезе, а трябва от много ранна детска възраст това, той да бъде подготвен за това. В тази връзка, понеже идвам от Кукляния театър до сега имах представление, Последните 20 години работим много с деца и може би оттам е хрумна да направя тази аналогия. Като казвам Куклиният театър, много се радвам, че все повече хора и таксиметрови шофьори, които ме карат натам, все по-малко ми се налага да им обяснявам Куклиният театър е на Гурко. Той казва, кажи Бият Бе. Разликата е огромна, значи между Бият и куклене има един безистен. И този безистен всъщност е някаква бездна за мен. Значи, много е важно, ако това е, е кукления, на къде ще погледнеш. И, и ние шегувахме, даже аз на, на сина ми, който е на 9 години, съм му внимавай, даже избягваме да ги вкарваме в този безистен. Това е като чистилище някакво. Казвам, не гледай наляво. Не гледай наляво. Така, де, а, та, идеята ми е това, което си говорихме с Сашо и Милена, а, предварителни срещи, разговори, че стигахме до извода, че е много важно а, от много рана детска възраст да подготвим децата за тези неща. Аз даже се очудвам, тук последните 2-3 години се хващам, че съм станал много сериозен и нещо, викам, помадрял ли съм, какво става с мен, нещо, почна да ме вълнуват всякакви каузи. Плача за щяло и нещяло, това са глупости, разбира се, <laughs> това е шега. Но и си давах сметка, че аз на... вече на... колко ще станам? 41. Последните 5-6 години, всъщност, почва да ме вълнуват някакви такива социални теми. И си далък сметка, че съм пропуснал страшно много години на живота си. Това, което в развитите страни го правят още от 2-3 годишна възраст, те вече си помагат и така нататък и така нататък. Тук не сме научени На това и много се радвам, че ме поканиха. Не, че имам кой знае какво да кажа, но по някакъв начин ако го кажа пред много хора, аз ще се чуя и ще си кажа, а, виж, ще ти каза някакви ми неща. А, така де, а, гледам, че имам 15 минути. Или това са часа? Не бе, това много. Добре, аз а... чух как ме а... обявиха, презентираха. Това за театър ще го оставя на един много по-опитен и мъдър човек от мен. Това е професор Танковска. Тя по повече ще ви каже за театър. аз. Това, което в най-общи линии е точно за, за децата. Сега правим такива едни. И ние се опитваме някакви каузи, как да привлечем все повече деца в, в кукления театър. Оказва се много трудно. Много трудно. Първо, ако, ако искаме да, да доведем организираното училище или от детска градина, се оказа, че няма транспорт, че няма къде да паркира, те не могат да пресекат. Това са и хиляди неща. И, и в крайна сметка сме си говорили за това да се хванем нали, доброволно, ние да ги превеждаме, ние да ги. Докараме от училището, ако трябва пеша, хвана ти с въженца ли? Както си беше на времето. Аз съм го виждал. на продължават така. Ние загубихме традицията с въженцата. Беше хубаво. И всъщност си давам смет, колко, колко е трудно да ги заведеш на куклен театър. Еми, нормално, баща му но ще му пусне DVD вкъщи и ще се приключи въпроса с, с малугли. Що да да го види на живо? Другото, което... Хората продължават да питат, какво ще давате днес. Ние не даваме. Да Или кога го давате пак? Нищо не съм ти дал, те пак. Така да Но последните години хората все повече се възпитават на това, как, как се говори в театър, как детето трябва да се държи в театър. Дъвката не се слага под стола защото ще седне друго дете. Те, може би, така се предават. Това не е толкова лошо в нас. <рък> и, и така, и се радвам, а, като виждам все повече по деца в куклина театър, а, на които им е интересно. Правим а, много интерактивни представления, в които те взимат участие. А другото, което много ме дразни, учителките, примерно, като дойдат. И единственото, което чуваме. Нас не ни дразни това, че те се смеят, или се обаждат, или а, реагират. меме ме ме дразни учителката. В крайна сметка, то се вълнува, то, то е неподправено. Ако не му харесва, разбираш, че говоря, аз съм го загубил. И ще стане, ще си тръгне, или, или ще иска да каже нещо. Не! Не отивай там, той ще те убие! Обаче учителката... Ей, това се набива зверски. Но ето тя... Тя изтървава едни и такива етапи. Тя не е виновна. Така да е. И аз се притесних сега малко, толкова много хора ме гледат. Имах и две представления, сега имам трето, така че сега ще направя мръсно на Сашо. Така, елате от 4,5 в куклеят театър. Много е хубаво представлението.